سنایا تو برا گری کا سنایا تو برا گری بتائیے یہ بتائے گی mera dar ka sunaaya to pura maan ذکر آئی نہ ان کو no لانا ہاں جس نے لکھے وہ ڈیوٹی کے لیے شہر سے باہر تھے اس لیے نہیں آ سکے مولاس کے باقی رکھے جا سو شیر کی کیفیت کو محسوس کرنا پلیز پہلے حیدرآباد جب تک جی نہ آپ کو بہت کرتا ہے ارے مجھے نہیں پتا کون نا کون کون کیسے سنے گا بیٹھ کے سنے گا ایسے سنے گا ایسے سنے گا